Og nå skal jeg, siden jeg nå nærmer meg slutten også, så og skal jeg bruke litt raskt tid på, jeg skal bruke lite tid på å gå gjennom Tove Frønes sin presentasjon, men bare gi dere en liten teaser, slik at dere har lyst til å gå inn og lese, se mer på på den presentasjonen. Um, Detta är den nasjonale prøven da den var på papir, i et heftende var den på skjerm. Da ser elevene uh, denne teksten om parikker, dette er det de ser når de åpner heftet. Og Anne Mangen som er forsker på Lesesenteret, hun er veldig opptatt av forskjellen på å på skjerm og på papir. Og hun påstår hårnakket, og hun har også forsket på dette, at det er forskjell og at det er større utfordringer for særlig enkelte elever. Um, og jeg veileder også nå en stipendial som ser på den forskjellen, og som lurer på om når det er lange tekster, at selv om gutter har mye erfaring med digitale tekster og sånn, så er det med lesing av lange tekster på skjerm, eh, mer utfordrende for dem enn for jenter. Som man kanskje ikke skulle tro. For når du får det på en skjerm så ser du så mye av gangen, hvis du tenker den teksten bare plaska opp på en skjerm da. Ikke tilrettelagt, bare lagt opp på skjermen. Og det gjør man jo noen ganger. Og så ser man det, og så ser man det. Og hvis man skal se hva som stod der igjen, så må man, man på en måte scrolle eller hoppe hvis det ikke er mer tilrettelagt. Etter hvert så er jo digitala tekster mye bedre tilrettelagt enn akkurat det så jeg skal ikke dvele for mye med det, men det som er viktig å tenke seg når det gjelder det som Strømse og Brotten i 2006 kalte webtekster, det er litt liksom fremmed å si, men de sa at webtekster er de er jo i prinsippet nærmest grenseløse, og de krever veldig mye av navigasjonsferdigheter. Og nå Steljei, selv om jeg er litt medeier da, i avhandlingen til Tove, siden jeg veiledet henne, fra hennes funn, for hun eh, har nemlig studert eh, i sin avhandling å lese og navigere på nettet. 666, ganske artig tal, elevers navigasjonsstrategier. En enorm oppgave. Eh, hvor hun virkelig gikk inn og så på alle klikkene var og en av dem gjorde på en digital leseprøve som var ett eh, ja, en slags dømme av ett internet. Hvor det var mulig for elevene å klikke seg fram og tilbake. De fikk oppgaver og så skulle de finne fram, klikke på lenker orientere sig på nettet, selv om det var ett lukket nett, så var det så när ett reelt internet som det er mulig å lage det på i en prøvesituasjon, og dette er fra PISA-prøven, hvor, hvor denne nettbaserte prøven var en del av. Og den så på var um, lesemål, stivfinning, besøk til bestemte sider, hvor lang tid de brukte, hvilke leseveier de brukte, om de vurderte kilder, för den hade tillgång til alle klickkene og hur länge de var där och och vad de svarte på uppgiven om de gick fram och tillbaka genbesök om de kontrollererade navigationsstigene sina och de hanterade desorientering visst de i inte fant fram och skönt att nej nu jag på fel städ här om de kunde utnytte olika strategier flexibelt och var vittig var aktiv eller passive, og hur de navigerade Och det Hun fant tre uh, hovedfunn som er ganske uh, morsomt. Det er hun har konstruert- disse elevtypene på bakgrund av sine hovedfunn. Og de kaller de målrettede navigatørene, de ivrige navigatørene- och de passive navigatørene. De målrettede, de navigerer etter målet,- de finner straks og raskt fram, de følger ideelle leseveier,- som man vet att detta er en lur måte å komme fort fram på. De bruker lang tid. De kontrollerer svarene sine, og de sjekker om det kan være noe på andre sider, og når de roter seg bort, så har de gode strategier for å finne tilbake igjen. Og de gör det väldigt bra på oppgaver hvor det kreves mye navigasjon. Men det er en leseprøve, så de må lese noe også. De må skjønne hvor er den teksten som jeg trenger å lese for å svare på oppgaven. De ivrige navigatørene, de ehm finner fram til viktige sider, men de tar mange omveier og de, de, de stresser rundt å holde på, holde på, holde på. De bruker lang tid det også. Men de blir lett også forført når de syns det er noe som er gøy, så hopper og de hit og dit. Og de passive, de eh, kommer kommer seg ikke så langt. Eh, de forlater, noen av dem forlater aldri startskinnen. Eh, noen hopper over oppgaver. Uh, og de finner ikke tilbake når de har rotet seg bort, og de har ikke noen særlige strategier når de, når de skjønner at dette må være feil. Da skjønner de ikke hvordan de skal komme seg tilbake igjen. Um, ja. og hun har sett på hva som kjennetegner de som gjør det bra og dårlig på selve leseprøven, og det er selvfølgelig uh, opplagt hvem, altså, det er de gode navigatørene. Um, og de som gjør det dårlig, det er de som surrer seg bort og ikke finner fram. Dette kan dere se mer på. Jeg skal, jeg skal avslutte ganske snart nå med å bare utfordre er litt på hva dere gjør når elevene bare sendes ut på nettet for å finne informasjon om ulike temaer. For da, for eksempel om vaksine, det har vi, da får vi veldig mange treff. Da får vi det og vi får det. Det er farlig, er det ikke farlig? Hva står de om vaksiner? Det er jo mye vaccinering bland barn og unge for tiden. Og det er noen vaksinenektere, og det er noen vaksineforkjempere. Det er utrolig mye informasjon om vaksiner. vad ska vi tro på? Hvordan skal vi orientere oss? Ja, det, dette, var, dette er litt sånn overload. Men sånn er det der ute på nettet, faktisk. Og eh, det er ganske viktig at man trener opp elevene til å finne ut hvilken informasjon, hvis man for eksempel, og det kan man lage som en sånn øvingsoppgave for dem også, eh, hva er det som er likt i disse tekstene, hva, er som, hva, hva kan jeg stole på, er det noe som er motstridende, hva er som er sant og ikke sant, av? hvem er det som har skrevet den ene og den andre teksten, Hvor eh, hvorfor formidler ulike tekster samme informasjon på forskjellig måte, er det noe med språk og innehåll er det med framstillingsmåte her som gjør at jeg kan stole mer på den ene, eller at den ene teksten er mer nyttig enn den andre, hvordan får vi skal med det? Er informasjonen i alle tekstene pålitelige, og jeg vill se si at hvis dere gir elevene en sånn oppgave, så ikke start med alle de vaksineoppgavene og send dem ut, men gjør det litt mer kontrollert, for eksempel gi dem eh, to tekster. Og, og for, for å trene dem opp i dette. For eksempel eh, om Marrakesh, og det er skrevet på forskjellig måte på Wikipedia og på en sånn reiseside hvor, for ett reisebyrå. Det er bare et eksempel hvor de kan da få eh, disse oppgavene her. For det, det er en um, måte å tvinge dem til å dette er det mange som kaller multiple tekster. To ulike tekster om samme, samme tema. Men det er veldig mye av det, og det er en väldigt nyttig og viktig kompetanse å ha med sig å lese kritisk og sammenligne tekster med, samme, med ulikt innhold om samme tema. Da jeg var og, og filmet i, Norge, i Norske skoler i 2015 så, så jeg som sagt veldig lite PC og laptop og iPad og alt sånt på, på, på pultene til elevene, men så var jeg tilbake igjen og filmet i Finland, vi filmer også i, i de nordiske landet etterhvert i et nytt forskningsprojekt. som jeg ikke har tid til å si mer om nå, men, men da i Finland i fjor så var det et klasserom som så sånn ut, jeg tok et bilde, og der, der er det ikke så mye pc på pultene, men de sitter med mobiltelefonene sine alle sammen, og de har en samtal med, med læreren. Og det er et eller annet de har søkt opp på, på mobiltelefonene sine. Noen sitter med bøker, men dere ser at det er en god tone der, og det er i en time. Dette er ikke fri, friminutter eller noe sånt. Det foregår noe arbeid her, og, og elevene bruker opplagt tre av disse gutta, som vi i hvert fall ser sitter med eh, mobiltelefonene sine, og det eh, har vel kanskje læreren der også. Så det er, mer, det er digitalt hele veien, og jeg var nett, kom nettopp tilbake fra Island, og jeg skal jeg bare avslutte, og långt ut på landet i Nord-Island, en liten by, som om det skulle være noe umodern, liksom. det er det i hvert fall ikke. Det så vi, <laughs> der hadde de det meste. Og et helt vanlig klasserom, som eh, var et traditionellt eh, inredet klasserom, Onda sitter Lisette, to gutter og jobber. Og de har både på øre og på skärmen, men de har också böcker liggande. Så jeg bare lag det være eh, som liksom sånn start i startgruppa in i framtigen som sånn ser det ut. O dette baretar tar mer om mer avså her er det viktig og hålle gått i tmmenne når man skal slippe eleven ut for det hjeller og ryste dem gått til og møte alle disse dette tekstmange fålle hvor det er masse snubblet Så tak på mig.